У літературному сквері, що біля Центральної бібліотеки імені Марка Кропивницького, встановили меморіальну дошку Володимиру Пучкову – поету, журналісту, багаторічному головному редактору газети Вечірній Миколаїв». Пам'ятну дошку розробив та виготовив скульптор Іван Булавицький. Встановлюють під його керуванням. «Постамент виповнений з красного полірованого граниту. От верхня частина, главна частина, Мы отошли от портретного сходства какого-то, потому что тоже как-то это все немножко устарело. И учитывая, какой скромный был и не рисовался, так сказать, на каждом углу, мы пришли к мнению, что нужна его поэзия очень, которая всем нравится и именно показывает наш край. И краткое... Біографія, біографія, кратки, заслуги Кимонбив. Пам'ятну дошку Володимиру Пу встановили у літературному сквері. Відкрити її планували до дня народження поета, 15 березня. Завадила війна. Літературний сквер це дев'ять дерев, які висаджені на честь миколаївських літераторів, і ця дошка встановлена біля берези, яку висаджував сам Володимир Юрійович Пучков. Власне, тому і саме тут. І якщо ви побачите конструкцію літературного скверу, ви побачите, що є 9 місць, на яких можуть бути встановлені аналогічні дошки». Меморіальну дошку встановили напередодні Дня міста та у день народження газети «Вечірній Миколаїв», де з 1994 року Володимир Пучков працював головним редактором. «Так склалася доля. Володимир Юріч Пучков це не просто мій головний редактор, а ще близька людина, якою я знаю дуже багато років. Це старший брат моєї матері, тобто мій дядько. В нашій газеті виповнюється 32 роки. Тобто, сьогодні день народження редакції, день народження міської газети, і така знаменна подія. Меморіальну дошку виготовили за гроші з міського бюджету. Вартість близько 35 тисяч гривень. Валентина Гурова, Єдині новини на Суспільному, Миколаїв.